Cristoiu lansează nucleara, Ghi va publica filmul cu Laura Codroacovesi. Jurnalistul Ion Cristoiu susține că fugarul Sebastian Ghi este pregătit să publice celebrul filmul în care Laura Codroacovessi participă la chermezele de la el de acasă. Cristoiu ce Sebastian Ghin nu a dorit să publice filmuleul pentru a nu influența în lui Claus Johannes privind revocarea, dar din moment ce preedintele a refuzat, acum nu mai are niciun motiv să nu publice acel filmule. O să publice fotografia sau filmul. Domnul Ghi a explicat, nu ai fost atent. El a spus ce nu vrea să o revoce pe baza acestei fotografii sau film. Acum ce nu a revocat-o, are toate motivele să publice filmul. Oza este deja expirată, filmul este important. A spus Ion Cristoiu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.